Юлія – прихожанка собору Каспарівської ікони Божої Матері. Каже, кілька днів тому повернулась додому з-за кордону. Рада знову опинитися в храмі. «Приходжу до церкви по душевному поклику своєму, коли я так відчуваю, що я потребую підтримки. Ходжу вже, мабуть, десь років 10 регулярно, в будь-який будь день, незалежно від свята». Жінка говорить, прийде і в неділю на Великдень, а після святкуватиме його вдома, у родинному колі. А ось Євгенія – одна з тих, хто готує храм до події. Прибираємо, украшаємо, миємо, знаю, готуємося, бо на неділю прийдемо всією родиною, принесемо освячувати паски, крашеньки. Дітей, правда, в цьому році не буде, вони за кордоном, другі воюють. Трошки сумне де в нас свято. Про обмеження, які наклала повномасштабна війна, говорить митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир. Комендантська година не знята, транспорт по місту ходити не буде. Якщо це така обстановка, то, звичайно, вечір нічного богослуження не буде. Бо треба чимось вам доїхати, вернутися там, що за все як потрібно. То е, пасхальне богослужіння почнеться о 6 годині ранку, буде приблизно 3 години. Далі буде освячення великодніх страв, каже митрополит. В нацполіції закликають у великдень утриматись від масових зібрань, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та долучатися до богослужіння онлайн. На території Миколаєва та області охорону публічного порядку і безпеки у посиленому режимі здійснюватимуть понад 600 поліцейських, представників добровольчих формувань, територі... територіальних громад та військових біля 199 храмів. Поліція закликає мешканців регіону бути відповідальними та дотримуватись вимог воєнного стану і правил комендантської години. Назарій Рубаняк, Євген Мінакул, Суспільне новини, Миколаєв.